Донька жінка, яку привезли сюди вночі, розповідає, що перед цією лікарнею об'їхали четверту міську, швидку медичну допомогу та обласну лікарню. Ми наняли частний ріамобіль і з кислородом ми маму в порядку, ми самі привезли в Николаїв. Самі приїхали в лікарню сюди. Тут уже ми просто напросто нахально заїхали і нахально все Якби ми далі стояли там під шлагбаумом і сигналили, ми гупали в двері, ми все. Шлагбаум був закритий. «Шлагбаум був зачинений, його ніхто не просив відкрити. Перші 20 хвилин ніхто не міг зрозуміти, в чому проблема. Люди забігли, зламавши шлагбаум з криками кисень. Що кисень? Дати вам кисень? Так він в повітрі розчиниться. Вони просто забігли, зламавши шлагбаум з криками кисень. Нам потрібен кисень, не говорячи, що позаду і не машина з хворою». Директор Казанківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Соколов пропонував госпіталізувати пацієнтку Віру Лепетан кілька днів тому. Втім, родичі відмовилися. «Відділі відмовилися, це було зупинчено. З 31-го числа відмовилися і перша відмовилися. Я не говорив, що там в вузі». Голодні питання, що медичної це транспортування. й день, ми вони зняли виклик. 1-й частині ⁇ люди відмовилися виклик їх зняти. потім вже 2-й коли вже ви і стали багаті, вже свої машини транспортували, і додали до, до Августського спеціалізованого лікарня. За словами Валентини Жовнерик, утримання хворої матері в Новобузькій лікарні відбувалося неналежним чином. Директор цієї лікарні Володимир Лущенко говорить: пацієнтка Віра Лепетан перебувала в їхньому закладі під апаратом ШВЛ. Близькі пацієнтки 4 листопада відмовилися від госпіталізації. Хвора попала третя часка у важкому стані. Стан до стабілізований. Ранку вів особисту бесіду з її дітьми, наполягали її забрати, вести куди-небудь. Щодорова особисто їй дзвонили, відмовила госпіталізації в, в день. Родичів я оговорив, що маму в її стані везти не можна. Вночі, ввечором вони забігли всі трьох відділення, устроїли скандал, забрали маму і повезли. Я не знаю, яким транспортом. В обласному управлінні охорони здоров'я ситуацію прокоментували так охорони здоров'я обласної державної адміністрації стосовно якихось ситуацій екстрених за сьогоднішній день не повідомлялось управління охорони охорони здоров'я обласної державної адміністрації не коментує соціальні мережі плітки сказки і ще будь-які висловлювання які проходять через фейсбук Вночі на виклик лікарів прибули працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції номер 2 Миколаївського районного управління Нацполіції області. «До поліції надійшло повідомлення з інфекційної лікарні міста Миколаєва про те, що стався конфлікт між медперсоналом та родичами пацієнтки, які за заявою лікарів пошкодили шлагбаун медичного закладу. Поліцейські опитали всіх учасників інциденту та за вказаним фактом несли відомості до єдиного обліку. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини конфлікту. 63-річна пацієнтка зараз перебуває в реанімаційному відділенні обласного центру лікування інфекційних хвороб на штучній вентиляції легенів. Станом на 5 листопада в обласному центрі лікування інфекційних хвороб заповнений сліжок складає 100% і має понад 7 тонн кисню. За словами Максима Безносенка у Новобузькій багатопрофільній лікарні є понад 100 заправлених балонів з киснем. Олександр Грес, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Євген Стержук новини на суспільному Миколаїв.